У Смілі є декілька закладів, де внутрішньо переміщені особи проживають компактно. Це пристосовані приміщення, а відповідно у людей не вистачає елементарних речей для облаштування побуту. Тож двоє активних смілян, Юля Ткаченко та Іван Матвіенко, взялись написати проєкт, щоб покращити умови проживання тимчасових гостей нашого міста і виграли грант. Зокрема, придбано побутову техніку, електрообігривачі, мікрохвильові печі, бойлери, телевізори та меблі для облаштування центру тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Проект зміцнення міжсектора співпраці для соціальної згуртованості співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні. Також була надана певна частина коштів на закупівлю вище згаданих речей із міського бюджету «Сміли». В рамках нашого проекту підтримано Європейською Радою Ой, Британська рада, вибачте, ми можемо вам надати допомогу у вигляді 50 ліжок, 50 матрасів, бойлерів для обладнання душових телевізора і двох мікропольових печей. Також ще буде, у нас є ще три обігрівачі, щоб було вам трошки тепліше. Дуже просили, ми знаємо, що у вас такі не дуже комфортні ліжка і, власне, зовсім скоро вони будуть. Питання в... Робочому процесі виготовлення цих ліжок, тому трошки затримається. Ми б хотіли, звісно, під новорічний ялинку, маможе і ліжка сюди, але трохи дочекатися, ми зобов'язуємося вам їх доставити. І, і, і за сприяння міської ради закуплені посуд, закуплений постільна білизна, і у нас ще є певні подарунки. Да, да від центру соціальної служби сміття та молоді, наших партнерів від також. Ми передали вам сьогодні посуд. Це вам індивідуально. Треба два слова буквально подякувати перш за все моєму раднику Юлі за те, що вона Таку, підштовхнула таку роботу. Подякувати в тому, що така робота була проведена. Це, зокрема, Юля і Євген Матвієнко. Я хотів би подякувати цим людям, які зробили той дедлайн. Там я знаю, що 5 хвилин залишалося до закінчення цього процесу. Вони поучаствовали в раді. Тому дякую і Костянтину за те, що ми все ж таки прийшли. Не кожна громада проходить, не кожен проект проходить. Але ми максимально намагаємося створювати більш зручні місця. Зрозуміло, що в нашій комунальній власності немає таких. Приміщень там гуртожитків або чогось іншого, або чогось іншого. Я дякую Наталі Володимирівні за те, що вона з перших днів приймає, скажімо так, гостей нашого міста. Це були тимчасові. Сьогодні більш постійні вже люди, тому я дякую за цю тісну співпрацю. Разом ми обов'язково ну, все зробимо. Звичайно, бажаємо перш за все перемоги, але на сьогодні. Те, що маємо, те маємо, потихеньку, по чуть, чуть обладнуємо місця. Ми також не з руками, скажімо так, і приїздимо в цей заклад. Тут Тетяна Анатолійовна, можна сказати, через день буває. Сьогодні ми також привезли там і продуктові набори, які ну, будуть для вас. То, ну, я розумію і вас, але тимчасово, ну, поки, отак у нас є. Я думаю, що сьогодні, найголовніше, тут тепло, найголовніше, що є, що їсти. Дівчата годують, продукти харчування максимально ми забезпечуємо. Що потрібно, будь ласка, задавайте питання, ми готові, ну, до допомоги й далі. В живому діалозі представники влади поспілкувалися з переселенцями. Питання, звернення все вислухали. Міський голова подякував керівнику закладу Наталі Косенко та всьому колективу за такий прийом внутрішньо переміщених осіб. Хочу подякувати Наталі Володимирівні і її команді. Повірте мені, я звертаюсь. Звертаюся до всіх, не було б бажання у цих дівчат, не було б ініціативи, зобов'язання, повірте, немає ні від мене, зобов'язання немає до мене від губернатора чи від голови військової адміністрації про те, щоб ми створювали такі приміщення для гостей нашого міста. Але я дякую дівчатам, що вони з перших днів війни це приміщення створили. Я дякую, що вони надалі приймають і надалі будемо приймати. Нічого нас не зупинить, ніякі ворог, ніякі дискусії. Ми поки не переможемо ворога, ми обов'язково будемо допомагати. У людей, які знайшли прихисток у сміліща з весни, теж є плани і мрії, чим би вони могли бути корисними іншим. Тож Юлія Ткаченко та Євген Матвієнко, як досвідчені люди у плані роботи з грантами, запропонували свою допомогу та консультування. Адже життя продовжується, і треба думати і про свою самореалізацію, і про облаштування на новому місці.